Нинішній студент електротехнічного коледжу Даниїл Лук'яненко згадує, як торік визначався з подальшим навчанням після впровадження освітньої реформи у школі No4, що у Шевченківському районі Запоріжжя. За півроку, десь приблизно до закінчення школи, нам повідомили, що 9, після дев'ятого класу 10 клас не відкривається, тому. Треба шукати якісь інші навчальні заклади, щоб продовжити навчання. Ми до цього були не дуже готові, тому що я ще не дуже розумів, чого я хочу, яку професію обрати. Тому дуже було важко в цій ситуації. Каже, хотів продовжити навчання у школі, де вчився з першого класу. Такі плани спочатку підтримували і батьки. Любовь Лук'яненко каже, не маючи достатньої інформації про варіанти продовження навчання дітей, торік разом із іншими батьками дев'ятикласників класників збиралися біля територіального відділу освіти Шевченківського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, аби там їм пояснили ситуацію. Але, за словами Любові Лук'яненко, чітких відповідей не отримали. Зараз все добре. Ми дуже довольні тим, що ми». «Зараз все добре. Ми дуже задоволені» тим, що дитина пішла навчатися до коледжу. Він добре навчається, отримує стипендію. За гарне навчання у школі він би не отримував стипендію. «Є плюсом те, що я не втратив два роки у 10-11 класі, а можу зараз ці два роки проділити Отриманню саме спеціальності, якою я хочу займатися в подальшому житті. Ви можете ще раніше ставати вже більш дорослою людиною. Ви можете обрати свій шлях у житті, обрати професію. Ви будете знати, ким ви хочете бути далі. Назріла необхідність своєчасно і повного інформування батьків щодо роз'яснення варіантів продовження навчання підлітків. Росе журналістам Суспільного сказала керівниця громадської організації «Хочу вчитись Катерина Звірєва. Наразі вони в такій ситуації, коли влада їх не чує і цю реформу зупинити вже неможливо. А так, як строки в інших нормативних актах стається 2021-2022 рік, коли треба статути закладів привести до відповідності чинному законодавству, то реформа дуже-дуже швидко робиться Департаментом освіти, місцевою владою. І вже тут про якість і про головну мету, мені здається, трошки забули. А Департамент освіти має інформувати батьків про всі можливості, які наразі їм доступні, куди можуть подаватися коледжі, професійні технічні училища, ліцеї. Те, що вже є, щоб хоч якось пом'якшити у цей перехід і цю стресову ситуацію. Катерина Звірєва навела приклад міста Дніпро, де, за її словами, освітяни якісно працюють із батьками, які зіткнулись із проблемою подальшого навчання дітей у старших класах своїх шкіл. І навіть те, що там також батьки обурені, їх також багато чого не влаштовує, однак наразі там робиться все для того, щоб максимально інформувати батьків, комунікувати з ними, розповісти їм все і не закриватися від них. Тобто з ними не спілкуються мовою бюрократії, не відповідають виключно на бумазі. Ситуацію щодо інформаційної кампанії стосовно реформи освіти в області журналістам Суспільного прокоментувала заступниця начальника управління Департаменту освіти і науки Забрізької обласної державної адміністрації Галина Субота. «Для того, щоб активно розпочати інформаційну кампанію з усіх джерел і бути, ну, скажімо, достовірними. Треба мати повністю весь комплект нормативно-правових актів, тобто документів. У нас немає ні кінцевих термінів дорожньої карти, у нас немає положення про ліцей, що ж таке о той ліцей, який ми зараз створюємо, да? у нас ще немає ряду документів. Тому трошечки ми затримуємося. Я не вважаю, що це критично. Ми затримуємося з інформаційною кампанією. Вважаю її розпочинати тільки після того, коли все буде визначено. За словами Галини Суботи, протягом двох років трансформації закладів освіти в області, крім Запоріжжя, в чотирьох громадах – Токмайцький, Бордянській, Мелітопольській та Енергодарській, не було звернень громадян щодо проблем із реформуванням. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов, Андрій Варіонов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.